وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فهو خير لكم وإن تغليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقفوا أَمْ يُضَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمَّا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سلخ الْأَشْهُرُ الْحُرَمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَقُدُوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إلا الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم يَقُولُهُمْ وَأَسَرَّهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ إِنَّهُمْ فَ تابوا وأقاروا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون الله وإنك ما لهم من بعد عهدهم وقعوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يكتهم. بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم, ويخزهم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء